Mesaj de forc anuncând privind ca a două ministere cheie sublinierei a serviciilor. Consiliul Suprem de Aprare a Berie a constatat, în subliniere din cademarci, ce Ministerul Aperii Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție sublinierei Pazului, subliniere.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 Potrivit unui comunicat de presă, SATA a analizat sublinierea, a aprobat sublinierea activitatea desf subliniere urat de Consiliul operativ de securitate cibernetic în 2017 sublinierei prioricile pentru 2018, conform AgerPres.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 În cursul anului trecut, Consiliul Operativ de Securitate Cibernetic a analizat tematici de interes în domeniul securității -ci cibernetice a României. Pentru anul 2018, acest Consiliu Operativ are în vedere priorități precum asigurarea cooperii interinstituționale în cadrul Sistemului Național de Securitate Cibernetic. Promovarea sublinierei, consolidarea mesurilor întreprinse de ce trei instituțiile cu atribuții în domeniul sublinierei, intensificarea acțiunilor de cooperare cu partenerii internaționali, se arată în comunicatul citat. Membrii XAT au analizat sublinierei aprobat marci sublinierei activitatea de subliniere urat în 2017 de Centrul Național de Respuns la Incidente de Securitate Cibernetic, Certro, precum sublinierei planul de activitate pentru 2018. Pe parcursul anului trecut, activitatea certos a subliniere urat pe coordonatele dezvoltării capabilitilor naționale în domeniul securității cibernetice, stimulării parteneriatului public-privat sublinierei cooperării la nivel național, sublinierei internațional, precum sublinierei actualizării cadrului de reglementare în domeniu, se precizează în comunicat. Prioritățile CERTRO pentru anul 2018 vizează, potrivit administrației prezidențiale, atât dezvoltarea capabilitților tehnice sublinierei umane pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, cât sublinierei adoptarea cadrului instituțional la noile cerințe impuse prin transpunerea în legislația națională în luna mai a acestui an, a directivei europene NIS, privind mesuri de asigurare a unui nivel comun de securitate a recelelor sublinierei a sistemelor informatice în Uniune. În acest sens, a fost elaborat un proiect de lege, care se află pe circuitul interministerial de avizare. Finalul subliniere din CEi, membrii Consiliului au analizat subliniere i aprobat raportul XAT privind activitatea de subliniere urat în anul 2017. Conform Constituției sublinierei legii numărul 415 pe 2002 privind organizarea sublinierei funcționarea OXAT, Consiliul a analizat problematicile din domeniul apărării sublinierei securității naționale. Totodată, a emis hotărâri conținând mesuri cu caracter obligatoriu pentru autoritățile administrației publice subliniere. Pentru instituțiile cu atribuții în domeniu, ferese stabilească acestor instituții sublinierei autorit și atribucii suplimentare fac de cele prevăzute în actele normative în baza celor se asigur organizarea sublinierei funcționarea, arată sursa citat. Activitatea Consiliului a fost adaptată în funcție de realitățile sublinierei prioritățile anului 2017 de nevoile sublinierei Complexitatea intereselor naționale sublinierei internaționale de securitate sublinierei de urgențele impuse de specificul fiecărei instituții sublinierei a fost orientat spre realizarea obiectivului constituțional al Csat de organizare sublinierei coordonare unitară a privind securitatea națională, se menționează în comunicat. De asemenea, raportul Consiliului Suprem de Aprare a Berii a cuprins un capitol referitor la evaluarea anual privind implementarea Strategiei Naționale de Aprare a Berlii pentru perioada 2015-2019. În anul 2018, instituțiile cu atribuții pe această linie vor continua eforturile pentru implementarea obiectivelor sublinierei direcțiilor stabilite prin strategie, în concordanță cu provocările mediului regional sublinierei internaționale de securitate, precum sublinierei cu persistență unor vulnerabilități riscuri interne subliniaz comunicatul citat Potrivit prevederilor legii numărul 415/2002 privind organizarea sublinierei funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Beri Raportul va fi trimis spre aprobare Parlamentului.